А дали не е ковнах един добър? О, тоб, братан! Туич, туич, пауза! Туич, туич, пауза! Туич, седмица го Туич, туич, пауза! Туич, туич, пауза! Туич, туич, пауза! Туич, туич, пауза! Туич, туич, пауза! Туич, туич, това чашки ги изрежеш и веста, ще го раздавам. За Затова е... Зимам на тъщата. Ще Не, той го излива и веста, той няма изпитив потенциал. Ти ще го изпиеш. Какво искаш във аз Ай, за мен това е една да видя. Това е <laughs> <laughs> Ай, една да пробам, като на вкус да видя, дали нещо друго от това, а това скребеше? и за горе долу? Кога скриваш? Да, не скребеше. А Каймарта може съм полно от час има. Ани, му една забръщавка. Няма да хора на връждетна. Не, верно е. За искат Пак до тия гадоба. Да, бе. Игаш се да само вие, само вие. Само токива старанишки, къде сте нали рано? Ето това мрът искаш. Хубаво. Абе, кое е е хубаво? Всичко е хубаво при нас, Деда. Той е от теб, от Той е такъв... А... Загласен съм. Той е ли неизготвена ли, ли, всички баричарници по София и света. Искаш ли някакво Да. Е, отрова, той ще ми а... сега. <съплес> на... Това не споси, защото... <съплес> е спаси, знаеш. Сигурно. Има ти Ето. Ето. Служи му по едно от всичко. имам и зайчет, кранишки, само са и Не, това... Какво казва македолката с наданица? Наданица, ли кранишка, шкавалки Едно е такова, да. Ау, а това какво е сега ти излези? С да е, По а, а, че на само това, това... Може да едеш? Не, аз нали, явърх, на на Ботелград на Менец Оле Динахова Ако забавим да. още е малко <съпев> Излизаме а, Един да час сега. от сапин Яде го с това Това е наоколобан с чили Идеално Паше... И всичко много да не се изказвах, като които ка, тук Ето, бакета... пак <пев> Без да не сиваш тене Няма Ще се гледаха ти бълкала интернет Mm -hmm. Как си се появила? Кой е разъснете, как да ви дали така? Ама аз тогава бях с камерата на гърдите. Ама разбрах, аз съм а късно. Хай да знам как няма отзочеването на бога. Пауза, кеч е релайс е нашата каоза. Гей! Дай! За шпининг криболов съм винаги готов отървавам се от всякакви като. ангажименти На реката получавам аплодисменти yeah. Деца, зарешете всички наркотици А вместо това мятайте воблери, силикони и блесници До утро, Твичери! Не се знае колко е добро, защото предприехме пътуване до Бебреж на 50 км от София София беше добре, може би трябваше да ще отидем на враждебна, а тук стана Мазъл. Виждате каква буряк, какво чудо е. Е, тук и чистачките работят. Така, че не се знае колко е добро. А, нелин кара 50 км на ръчна и си, че ищо не върви колата. Не, това е стиски хвърда, мога кара и на ръчна. Да, и цувах ме шел до САЩ, от да, отиваме да ловиме древни костурци. Поне се надяваме това да ловиме, защото както гледам какво е времето навънка, може да стоим и в колата. То пък гледай ефект се в тук. Направо сме красавци. Да. Е красавц. <laughs> да. А, за тези от вас, които за първи път купават на канала, това е канал за риболов, затова отиваме за костури. И това мол, не е моя последния клип, като гледам времето. <laughs> да. Не, гърмили, се прибираме изобщо, колеги не рискувайте като гърми, защото стават брутални инциденти с тия карбони. Ако за първи път попадате на канала, абонирайте се, долу има един червен бутон. Винаги е забавно, винаги е интересно. И натиснете към да получавате известия. Опет, тук забиваме точно преди... Доне от топли долу е от бивката. Чува се ли я е дръпна ръчна, то, ще покарам леко ве, че си улях с кафето тук. Ти си разлива. Али! Тук път е номер едно. Тъ, дай. Леко, леко, мако, дай, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, спри, го спри, спри, спри, спри, спри, спри, може да си разлезеш из колата, ще си кясни от <Това>, пъти с това е много проводеца. Духа е зверски вятър, който е бич за джига. Ще търсиме костудите на силикони и на цикадки и на данчо. Ако въобще.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 Положението в момента е над great, над terrible. Като гледам какви облаци има. Горе на магистралата валеше зверски. За, за наше щастие, поне за сега го издуха. Сега ще пробваме. Аделин от половин час горе си ради при мамките и сега си търси обувките и мен фанаха нервите. И реших да го чакам долу на язовира директно. По принцип за два часа стигаме до Пловдив е, с сади Урса, за два часа стигаме до Бебрещите на 50 км за сопни. Една. почнахме ги. Ето, скъп размер са костурчетата тука. Поне цъкът на всяко мятане, кълват. Сложих му тройка на данчто, защото седеничка. А? Аделин фа на един тук. А, коста на! По-голям от моя. Е, го на аделински. Сега ще ги мерим. Е. Ма къде ти ударим? Ето, е а, его е то е по... Епа, твой е по едряк. Его и то се. Почнахме ги, почнахме ги. Вземи си го. Я за какво да се хъба да метам на 300 метра. А? Мишака и Яди Люрс са голяма ребарска комбина. ловят ръби от Панчака до Аржентина. Лайт Риболова, лайт Риболова мега... Калване е никакво. Влезе оне в кулата, натисна някакво копче и костурите приключиха. А тък му починах. Изпуснахме и този път сутъчното калване. Его Аделин, зима си 40 минути баничка. А дали най- ковнах един добър? Ова. Хубав клендак! Махнахме се от там и дойдохме тук и ковнах един хубав клендак На бебръчния ни но дойдохме тук на пете могили и решихме да метнем от моста и его какво хубаво хуб, кифауч ударихме Явно са активни тука на моста, аз ще отида при Аделин да ме щракна с този кефалюк и отиваме да провериме костурците. Мътна вода на прозрачен воблер, защото не съм си взел кефалските Аделин такива имаше. Е, брат, тука не ми се мета под тия жици. Е долу, но... Тръ, ой, с костурчетата, не ни проваря. А сега идваме да търсим е, тук костури. Аз ще метна два пъти за клен. И след това изчезваме. О, о, то е брутален! Той е брутален! Уха! Как да го фана са! Държи се едвам, едвам! Ей, как съм без кеп! Иначе е бая хубава риба! Много хубав клендах, ще се пробам да го метна с въдицата! Ля, ля, ля, ля, ягата, е дряк. Ох, хо хо хо хо хо хо. Ох, хо хо хо тука са поводили, пичо. Фак, доста добра топалка едва ми дихнах дигнах бойците, тръгвате може да го видите. Кефалюгата удари на ту воблер, дълбоко газ за крафт. Яката работа! костурчетата не сполучихме, обаче пък сега иска да се е размъти олеко и водата е ниска и се получава добър либлов на едри клендаци чай си направено селфистос клендук много хубава риба и доста добра борба даде кефала го хванах ей там мятах по течението Клип може да видите, клипа как да хванете кефала може да видите ето тук Ай сега е време този да го пуснем, за да стане още по-голям и да го гепнем след известно време и па отново, само да видим къде ще е най-удобно да го, да го пуснем, тук брега е стръмен, така че възможно от най-низ, мисля, че ето тук е добре.